Heipä hei ja tervetuloa taas verkeliven pariin. Ja tänään me puhummekin tekoälytaiteesta. Tämä liittyy vähän juuri julkaistuun Mediamanipulaation ytimessä-sarjaan, joka, joka on tullut täällä Verken YouTubessa vähän aikaa sitten. Mutta tänään puhutaan enemmänkin kuvasta, kun siinä sarjassa puhuttiin nimenomaan videosta. Minä olen Pi täältä Verkeltä ja paikalla on myöskin Panu. Panu Rasainen, terve. Ja sä olet perehtynyt näihin tekoälykuva vähän pintaa syvemmänä. Mä oon vaan käyttänyt niitä, mutta sä oot perehtynyt enemmän tähän teknologiaan. Esimerkiksi tässä nyt on DAL-E2-kuvamalli taustalla. Sitten meillä pyörii myöskin Stable Diffusion. Mutta ilmeisesti teknologia kuitenkin käyttää näistä mitä tahansa, niin on pohjimmiltaan samantyyppinen. Joo. Uh pakko heti korjata, että on perehtynyt noihin sen verran, mitä niinku nuorisotyöntekijän kapasiteetti antaa periksi. Eli, eli semmoinen niinku ehkä siitä, että mit mitä kaikkea se tekoäly siellä pohjalla tekee. Mutta tota, mut joo, niinku kaikkia tekoälyjä yhdistää tietyllä tapaa ne samat neuronverkkomallit, mi mihinkä nämä tota, äh, kuvageneraattorit pohjautuu. Eli, eli siellä on tota, tämmöinen äh, yksi tekoäly, joka, on tämmönen, joka ymmärtää tekstiä, ja sitten kuvageneraattoreita on itse asiassa niin kuin kaksi kappaletta koko ajan pyörimässä, ja, tota, äh, jotka sitten niin kuin, vähän niin kuin kilpailee keskenään, mutta voidaan katsoa sitä kohta vähän tarkemmin, jos tehdään vaikka stable diffusionille muutama kuva. Kyllä. Niin, sit, Ei mitään, jatketaan. DALL-Iistä vaikka. DALL-I tosiaan se on ehkä se, mikä on ollut eniten pinnalla, koska DALL-Iitä on erityisesti mainostettu siinä, että se saa hyvinkin fotorealistisia kuvia aikaiseksi ja se myöskin osaa jos sille antaa tarkkoja neuvoja, niin siinä pystyy myöskin siirtelemään elementtejä ja sen pitäisi ymmärtää. Se ymmärtääkö se, niin se on aina vähän, sanonkin ihmisille, jotka lähtee tätä kokeilemaan, että kannattaa olla kärsivällinen. Et se tykkikuva yleensä tulee sieltä, mutta se tykkikuva saattaa hieman antaa odottaa itseään, joten... Lähdetään vaikka katsomaan. Mä siirryn tuohon Stable Diffusioniin. Tässä on, mikä erottaa esimerkiksi Dole i tai näistä muista, mitä näitä nyt on. Nvidialtakin on tulossa oma. ja äh, on Go -Googlella, imagen ja, ja, ja, ja midjourney äh, pyörii sitten tuolla Discordin puolella. Niin Stable Diffusionissa on se ero, että tämä on avoimen lähdekoodin tekoälymalli, mikä mahdollistaa sen, että tämä pyörii meillä nyt paikallisella koneella, joka antaa meille täyden kontrollin sille, mitä se tekee. Ja mä näytän vähän myöhemmin, että mitä se mahdollistaa, ehkä hieman pelottaviakin asioita, mutta tässä me voidaan myöskin, myöskin tota, näyttää sitä, että miten tämä lähtee toimimaan. Mulla on nyt näinkin hieno prompti täällä, kun koira ajaa skootterilla keskimaassa ja haluan tämän realistisena öö, valokuvana. No katsotaan mitä lähtee Ja Kun klikkaan sen päälle niin se lähtee miettimään ja tässä ruvetaan, ruvetaan näkemään, että aluksi on vaan lumisadetta. Joo, kaikki tämmöiset tekoälygeneraattorit niin toistaiseksi vielä lähtee tämmöistä lumisateesta liikkeelle ja ne lähtee pikkuhiljaa äh, niin kuin kaksi eri tekoälyä lähtee äh, tarkastelemaan tätä kohinaa ja, ja, ja toinen on sellainen, joka on koneen näkö, joka tarkastaa aina kuvan, että näkyykö siinä nyt se skootterilla ajava koira keskimaassa vai ei, ja se kertoo tälle toiselle tekoälylle, että yritäpä paremmin, että ei, ei vielä näy, että äh, vain 0,01 prosentin todennäköisyydellä tässä on nyt se sun toimava tota, kuva, ja nämä kaksi kilpailee toistensa kanssa. Ja tota, ä, mitä pisempään, aina niin tota, tällaista yhtä tarkistuskertaa niin sanotaan iteraatioksi, ja mitä enemmän näitä iteraatioita on, niin sitä tarkempaa kuvaa meille sitten sieltä alkaa syntyä. Ja, ä, mutta tässäkin on tietenkin se, että ihan niin lopuuttomiin tätä kuvaa ei kannata niin kuin iteroida, koska sitten taas se tekoäly saattaa alkaa keksimään sinne itsekin vähän jo lisättyjä juttuja, mitkä ei liity sitten Keskimaahan tai koiriin. Joo, mä, mä oon tähän laittanut nyt 50 iteraatio, äh, iteraatiota. Oletus Stable Diffusionissa on 25, mutta mä myöskin äh, tietoisesti vähän hidastin tätä, että, että nähdään konkreettisesti, miten tämä tää lähtee hakemaan ja nyt alkaa, siellä näkyy selkeästi koiria siellä näkyy skoottereita Ö, mutta, mutta näemme myöskin paljon aika hororeita asioita. Mun mielestä aika siistiä, että sieltä löytyikin sitten tota, sähköskootterit että niin. tää alkaa olemaan tietyllä tapaa modernia. että ei tulekaan mitään niin perusvespaa sieltä niin vaan, vaan siitä Tämä on myöskin hyvin sympaattista, että nämä koirat on, on toistensa reppuselässä menemässä tässä. Ja tästä tullaankin siihen, että, että yleensä kun lähtee näitä tekemään, niin ei kannatakaan lähteä silleen, että one and done. Yep. Vaan, tämä oli nyt hidas, koska mä laitoin tarkoituksella sen aika, aika hitaaksi ja laitoin isomman kuvan, mutta yleensä miten kannattaa lähteä et nyt mä tiputin iteraatioiden määrän puoleen, resoluution puoleen, ja mä käsken sen tekemään saman tien tyyliin neljä. Niin, niin sitten kun se tekee niitä nopeampaa, ohon, nyt mä näytin ton live preview, jätin päälle se hidastaa, mutta no tässä nähdään sitä prosessia. Niin näitä kun iteroi useampia tai tekee useampia kuvia, niin sitten lä päästään lähemmäs sitä mitä varmaan ollaan haettu ihan vaan. Ja sitten näistä voi. <lacht> <lacht> <lacht> <Nyt, lacht> niin, vähän hämmentäväksi mutta tota, siis, äh, joo, näitä kannattaa tehdä niinku useampia ja sitten tietenkin lähteä vaikka versioimaan. Sitten kun löytyy hyvä hyvää niinku sitä alkuperäistä ajatusta, ideaa vastaava, niin me voidaan valita noista kuvista yksi, jota lähdetään sitten vielä niinku jatkokehittämään ja, ja, ja leipomaan lisää. Mutta tota, tässä näin ehkä vielä tuohon niinku promptiin olisi ehkä semmoinen järkevä lisätä, että se olisi niinku a dog. <laughs> elikkä, mm. elikkä siellä olisi vain yksi koira ensinnäkin, niin se, se täsmentää jo heti tosi paljon sitä promptia. Eli silloin kun lähdetään tämmöisiä promptia kirjoittamaan, tai siis tätä kuvan syötettä, niin se pitää olla todella tarkkaan ö, kirjoitettu, että ö, tietyllä tapaa niin kuin toi, tekoäly ei tulkitse millään tavalla, että tarkoittikohan se tätä näin vai tuota noin, vaan se tekee juuri niin kuin tuota, siinä promptissa lukee. Ja silloin jos me käytetään vaikka monikkoa, niin tekoäly ei osaakaan laskea, että tarkoittaako tämä nyt kahta vai seitsemää, mm. joten niin kuin esimerkiksi siinä ekassa kuvassa, niin saattakin tulla se, että kun oli vain epämääräinen määritelmä niin kuin koirista, niin sitten se piirski niitä heti kerrasta neljä kappaletta se yhden sijaan. Eli, eli semmoista tarkkuutta, ja, ja mä oon opastanut kaikkia aina miettimään sitä promptin Eli syötteen kirjoittamista sillä, että kysyy koko ajan, että millainen. Että voidaan vielä miettiä esimerkiksi, että millainen koira. Että se voisi olla vaikka, että halutaanko me erityisesti vaikka Golden Retriever tai Kultainen Noel tai Shiba Inu tai, tai <laughs> mikä, mikä Shiba ta, inu on, si, Se on meemikoira. Kyllä, tai Korgi. Niin, niin tota, me voidaan täsmentää sitä ja tehdä siitä tarkempi aina kysymällä että millainen koira ja millainen skootteri. Esimerkiksi se, että onko se Vespa vai onko se niin sähköskootteri. Niin mitä pisemmälle me viedään sitä, sitä syötettä, niin sitä tarkemmin päästään sitä meidän uh, haavekuvaa lä lähemmäksi sitten tässä. Itse asiassa tämän keskustelun perusteella mä olen täsmentänyt promptia. Korgi, yksi korgi, ei korgi. <laughs> Öö, ajaa vespaa tai skootteria öö, auringonlaskuun ja haluan tämän öö, tarkkana ja, ja, öö, ja tällaisena niinku intrikat, mitä, mitä se on suomeksi, öö, tämmöisenä niinku hyvin hienostuneena kuvana öö, digitaalisena taiteena, mutta haluan sen HR Gigerin tyylillä se, että tuleeko siitä mitään järkeä. Tässä on myöskin, näkee myöskin sen, että se katsoo, että siellä on vespa, siellä, äh, siellä ajetaan vespalla, ja sitten siellä on koira. Ja nämä as, assosiaatiot eivät välttämättä yhdisty. <laughs> Joo, tämä menee jo heti hyvin vahvasti digitaalisen taiteen puolelle, kun päästään. nyt alkaa olemaan aika lähellä. Mm -hmm. Kyllä tää, tästä promptista tulee vielä hyvää. Niin, ja se onkin niin, että, että promptia... Oho, toi on aika hieno. Siinä on niin Korgi-skootteri-yhdistelmä. Mutta tässähän tullaankin justiinsa siihen, että, että, tota, että täytyy iteroida, täytyy kokeilla. Ja se on tavallaan se etu, että, että kun tämä Stable Diffusion pyöri omalla koneella, niin sun ei miettiä niitä krediittejä. Koska sit jos teet tätä jollain ulkopuolisella toimijalla, niin sit se on maksullista. Kyllä. Joka, melkein jokaisessa palvelussa on jonkinlainen token tai krediitti, että mikä maksaa sitten, niin kuin, tai millä sitten niin maksetaan noissa. Et, et esimerkiksi vaikka niin sulle tulee äh, se 100 kuvaa kuussa äh, yhdeksällä euralla. Ja, ja, ja Daliissa on suurin piirtein samanlainen. Melkein joka palvelussa kuitenkin tulee semmoinen niin ilmainen kuukausittainen paketti. Esimerkiksi Daliissa muistaakseni niin tulee 25 kuvaa per kuukausi, mitä sä voit sitä käyttää, että ihan niin välttämätöntä ei ole lähteä asentamaan tätä mm. niin omalle koneelle, ellei se ole sitten niin kuin niin kuin säännöllisessä käytössä. Mutta mut sekin täytyy muistaa, että justiinsa se, että jos sä haluat yhden kuvan, niin se ei ole se yksi krediitti, vaan niitä iteraatioita tulee ja, ja niitä täytyy. Mikä sitten on ero? Esimerkiksi tässä, kun meillä on nyt tämä Stable Diffusion, niin jos vaihdetaan vaikkapa Doll e 2 niin jos mä laitan sinne täsmälleen saman promptin, niin mikä tekee sen, että me luultavasti saadaan erilaista taidetta Doll e 2 No se on se malli, eli minkälaisella materiaalilla tuo tekoäly on koulutettu. Et, ö, stable Diffusion on siitä mielenkiintoinen, että se on ensinnäkin avointa lähdekoodia ja, ja, ja ö, meillä ei ole harmainta aavistustakaan siitä, niin, että millä materiaalilla se on niin kuin kasattu tai niin kuin koulutettu. Se on luultavasti otettu vain niin kuin jostain Googlen kuvahaustaa ensimmäiset 20 miljoonaa kuvaa <laughs> ja, ja, ja sen jälkeen lähdetty tota, kouluttaa sitä mallia. <köhön> Dali sitten taas toisaalta on selkeästi käyttänyt paljon enemmän ihan niin valokuvamateriaalia. Tosi, ehkä päästään niin kuin lähimpänä niin kuin semmoisen fotorealistisen laatuun näistä tekoälyistä. Ja jos vaikka Mitsuya niitä testailee, niin siellä on niin kuin selkeästi ehkä enemmän sellaista äh, niin kuin käytetty vanhaa kuvataidetta ja varmaan niin kuin tämmöisiä ilmaisia tiettyjä niin kuin kirjastoja, kuten vaikka jotain Wikipedian niin taidepuolta, että millä se matsku on sitten niin tota, tota, koostettu. Mutta, tota, Esimerkiksi DALIhan nyt teki semmoisen tota, harppauksen, että, että nämä, näitä DALIin tuottamia kuvia päästään ää, myymään tämmöisessä ää, kaupallisessa tarkoituksessa, mutta siinä on mielenkiintoista, että ne osti oikeuden myös siihen niin kuvapankin kuvasta kuvastoon, eli, eli tämmöisten isojen ää, mallien tekeminen vaatii tosi paljon sitä niin kuin kuvamateriaalia ja mitä enemmän meillä on sitä kuvamateriaalia, niin sitä tarkempaa mallia me pystytään ne kouluttaa. Mutta DALLI on tällä hetkellä isoin näistä malleista ja siinä on ehkä parhaiten toimiva tota, tää teksti, tekstin ymmärrys. Eli, eli se on tää tota, GPT-3 malli, joka ymmärtää muistaakseni 175 miljoonaa eri painoarvoa. Eli nämä painotukset tarkoittaa sitä että jos meillä on sana polkupyörä, niin se ymmärtää sen, että eri painotukset sanalle polku ja pyörä ja polkupyörä. Ja näitä niin ymmärryksiä sillä on 175 miljoonaa, jotka sitten niin pystytään niin kun, että polkupyörä moottoritielle, Niin <laughs> se se ymmärtää, lähtee tekemään sitä. Niin mutta testataan, minkälainen kuva tästä tulee. Mä, mä laitoin nyt tämän korgin ratsastamassa äh, skootterilla auringonlaskuun keskimaassa nimenomaan valokuvana, koska koska DOL E on, on valokuviin pohj pohjautuva. Mutta laitetaan sitten vielä se ihan sama prompti myös. Joo. Katsotaan, mitä sieltä lähtee tulemaan. Se on nopeudelta, ne on suunnilleen saman, samaa luokkaa. No on tämä nopeampi. Meillä on yksi kone. Mutta tietysti, on serverifarmit, meillä on yksi kone. Mutta, mutta tästä kyllä näkee saman tien, että niin tekstin ymmärrys on parempaa. On, mutta korgi menee vähän pehmeäksi. Korgi menee vähän. Niin, itse asiassa yllättävää, koska luulin, että korgista on ihan, ihan kunnolla dataa, otetaanpa uusi mut, kierros. Mut mielenkiintoista toi, että, että se kuitenkin vähän niinku sijoittaa johonkin uus-Seelantilaisen maisemaan, mm. noi, että, että siellä on selkeästi niinku ehkä, ehkä ymmärrystä siitä, että minkälaisessa maassa ollaan. Oh, katso, tuonne tuli, korgille tuli viitta. Se <laughs> on joku, joku koiramaailman kandalta. Tuolta voi sitten pyytää myös variaatioita perustuen tuohon yhteen kuvaan, eli nyt kun valkaisin tuon viittakuvan ja laitoin variations, niin sieltä rupeaa tulemaan lisää korgeja viittapäivä. No tuossa to, on joku green screen-feilaus, mutta muuten nämä on, ne on tällaisia. Tässähän on mielenkiintoista, siis ää, aika monessa ää, niin kun näissä Tekoälygeneraattorissa voidaan käyttää niin kutsuttua syötekuvaa, eli voidaan ottaa mikä tahansa valokuva ja käyttää sitä niin niin kuin alkusyötteenä. Ja sen painoarvo on noin 50 prosenttia aina niin lähtötilanteena, eli puolet käytetään sitä alkuperäistä kuvaa, jonka päälle lähdetään sitten generoimaan sitä uutta materiaalia. Mutta Dall ja Stable Diffusionissa on myös semmoinen tota, inpaint-ominaisuus, että sä voit ottaa minkä tahansa kuvan ja poistaa siitä vaikka ää, paikka jonkun henkilön ja, ja, ja generoida sen päälle sitten jotain muuta. Ja sitten vielä tosi mielenkiintoinen toiminta on sellainen, että me voidaan jatkaa sitä kuvaa. Että esimerkiksi on ollut vaikka joku klassinen maalaus ja me halutaankin nähdä, että mitä siellä taustalla oikeasti tapahtuu, että Mitä mitä vaikka monaalisasta, mitä siellä sivuilla on ja mm -hmm. miten se maisema jatkuu. Ja tä tällaiset testailut on kanssa sitten mahdollisia. Kokeillaan nyt tätä taiteellista HR-Giger-promptia myös, koska kyllä tämä tekee myöskin aika makeita näitä taiteellisia ja maalauksellisia. Oh. Sanoisin melkeinpä, että nämä on hienompia. Nämä. Yllättävää kyllä tämä Korgi on jotenkin realistisempi näissä maalauksissa kuin, kuin tuota, siinä valokuvassa. Ehkä se kun se niin kun antaa vähän itselleen luvan tehdä pehmeämpää, niin niin, niin ei, ei olekaan niin rajat tarkkana. Tai tuo viimeinen kyllä näyttää enemmänkin, että se on joku korki ja possu yhdistelmä, mutta tota, ihan hienon näköinen sekin. Tota, laitetaan vielä, lopuksi näytetään, mikä on, mikä on mahdollista tällä, tällä, tällä m, Stable Diffusionilla, joka on asennettu omalle koneelle, mikä on toisaalta tosi siistiä, ja toisaalta Tosi pelottavaa, nimittäin hyvin pienellä vaivalla pystyy tekemään, koska kun kerroitkin tästä, että nämä ottaa kuvia ja käyttää niitä sen mallin pohjana, mutta sulla ei ole hallintaa esimerkiksi doll In siihen dataan, mistä se ottaa, mm. mutta koska tämä malli pyörii omalla koneella, sä voit kouluttaa sille omaa mallia käyttämällä esimerkiksi minun kasvoja, mitä, mitä käytetään tässä demossa, Mä olen kouluttanut sen perustuen kahdeksaan kuvan, jotka mä oon ottanut siis omasta sosiaalisesta mediasta. Mä en ole ottanut niitä edes vartavasten tätä varten. Uh, ja jos vaikka otetaan uh, Picture of Beachog, joka on mun tunniste tuolla itsestäni, hosting a radio program, but, but pitäisikö olla hosting a live stream in a, Professional Studio, koska tämähän me, on nimenomaan Olen. sellainen. Eh, mitä, laitetaanko vielä jotain lisää? Ei, tää, tää, lähdetään tällä leikkeellä ja täydennetään sitä, jos tulee jotain. Katsotaan, Arvo. mitä sieltä lähtee tulemaan. Siellä on tosiaan, mun täytyy erikseen valita se malli, joka on tää minun naamastani kasattu. Ja tässäkin on se, että Joskus se toimii, joskus se ei toimi, mutta mun kasvot se on aika hyvin blokannut. Se, että haluako sen ne aina laittaa sinne niin se, on, se on vähän eri asia. No, sä pääset sinne ohjelmaan. Pääsin sinne ohjelmaan ja tämä onkin mielenkiintoista, koska, koska tämä myöskin tulkitsee noita ä, kasvonpiirteitä hyvin vapaa, vapaasti silleen. Että esimerkiksi saattaa flipata sukupuolta tai se saattaa muuttaa hyvinkin isoilta osin. Tämä on mielenkiintoista, miten se tulkitsee, että, että se, on, se ohjelma on ruudulla, vaikka siinä on myös se studio. Kyllä. Nyt on hienot luurit. <laughs> Nyt on todella hienot. Mä laitan modernit portrait, koska portretteja se osaa Kyllä. tehdä aika hyvin Fotograf. Mutta siis tosiaan se, että mä pystyn. Oho, nyt, meni, nyt tuli kaksi kertaa, mutta se, että mä pystyn niin kuin hyvin vähällä määrällä kuvia itsestäni saamaan representatiivista taidetta oho, itsestäni. Meni. Niin sehän sillä mä voin tehdä tän kenelle tahansa hyvin pienellä vaivalla, koska ihmiset laittaa someen ja, ja mediaan ö, asioita itsestään. Joten tässä tulee tosi kovat eettiset Kyllä. paineet. Kyllä ja tästähän on säädetty jotain lakeja jo, että millä tavalla oikeiden ihmisten materiaaleja saa käyttää. Jossa vaiheessa oli hetkellisesti tuolla DAL-I2 se, että siellä ei pystynyt käyttämään kenestäkään henkilöstä olevaa valokuvaa, mutta käyttäjät vaativat sen takaisin, koska, koska taiteilijat ja, ja, ja tota, mm, että niin halusivat käyttää jotain valmiita materiaaleja ja tehdä niistä, niiden pohjalta jotain uutta, niin, niin, niin se on taas siellä mahdollistettu. Mutta, mutta tämä kyllä menee niin tosi, tosi jännäksi, että miten muutamalla kuvalla pystytään kasaamaan tämmönen malli. Ja tämä mallihan tota, on mielenkiintoista, että miten ne malli koulutetaan, niin on, on se, että, että me otetaankin ne kuvat. Ja itse asiassa se on niin sama prosessi toiseen suuntaan, eli me lähdetään lisäämään koko ajan siihen kuvaan kohinaa, kunnes se on vaan sellaista suttua, mitä me nähtiin se totta, aikaisemmin, ää, että mi mistä se kuva lähtee generoitumaan. Eli kaikki mallit niin tehdäänkin, koulutetaan tällaisen käänteisesti, otetaan 10 miljoonaa kuvaa tai tässä tapauksessa kahdeksan kuvaa sinusta ja ne koulutetaan niin taaksepäin ja, ja, ja kunnes ne on niinku pelkkää kohinaa ja sitten tää, tää, tota, oppii, oppii sen jälkeen tota, kääntämään sen prosessin toiseen suuntaan. Ja, ja, ja tosi pienellä määrällä päästään aika hyvään hyvää laatuun. Kyllä sä oot ihan tunnistettavissa näistä kuvista. Olen käyttänyt somessa profiilikuvina näitä. Vielä loppuun aika tärkeä kysymys, mikä tulee varsinkin kun tehdään nuorisotyötä ja, ja nuorten kanssa, vaikka on se, että jos sä käytät näitä kuvia, niin mikä niiden lisenssi on? Aika monet on esimerkiksi, että kaupallinen käyttö on kielletty. Ja sitten se, että onko esimerkiksi kunnallinen toiminta kaupallista, niin se kannattaa varmistaa ehkä työnantajan puolelta pikemminkin kuin meiltä. Kyllä. Aika monessa on niin kuin se, että se on niin tekijän oikeudet on sillä promptin kirjoittajalla. Että Jenkeissä lakia tulkitaan sillä tavalla, että, että tämmöinen tekoälyohjelma on vähän niin kuin kamera johonka sä laitat asetukset, vaikka niinku kameraan sä laittelisit sulkimen niinku nopeuden ja aukon, ja sitten taas tässä näissä sä määrittelet, että mitä siinä kuvassa näkyy, ja sitten sä painat nappia, jolloin tekijäoikeudet jää sulle. Onhan se hyvin ristiriitaista, että, että täällä on niinku jättimäinen varasto valokuvia kuuluisilta taiteilijoilta, ja me pystytään niinku poimimaan niiden niinku elämäntyö, vaikka jos heitetään vaikka pikasso tonne, noi, niin pikasso. Treena sitä omaa vuosi niin vuosikymmeniä ja, ja, ja vei sen niin tappii asti. Ja sitten me pystytäänkin niin ihan napiin painalluksella niin Varastaan sen se elämäntyö mm. ja, ja lähtee niin mallintaa siitä jotain matskua. Aika mielenkiintoinen kompositio. Kyllä. Tuli. joo selkeästi Apple. Uskovaista on tämä, <laughs> tämä malli. Mutta tässä meillä alkaa olla aika pitkälti ä, aika tällä kertaa, mutta nämä on mainioita työkaluja kokeilla nuorten kanssa. Kokeilla tietysti itsekin, mutta näitä voi käyttää taide, ä, taidekasvatuksessa ja, ja mediakasvatuksessa. Ja on tärkeää tietää, että näitä tällaisia työkaluja on ja että mitä esimerkiksi laittamalla naaman someen, niin mitä sillä nykyään voidaan tehdä. Ja se on, ne on asioita, joihin mä uskon, että ne kyllä asettuu, mutta tämä on aika, aika villilänsi kautta vielä näiden kanssa. On, on. Ja, mutta mun mielestä tässä on olennaista niin se, että, että vihdoinkin meillä on joku työkalu, jonka kautta me pystytään jollain tavalla visualisoimaan sitä, niin että mitä tekoäly tekee. Me, meistä kerätään jättimäisiä määriä dataa, ja miten me surffataan netissä ja sen perusteella luodaan tiettyjä malleja, jolle, jonka avulla meidän voidaan tarjota mainoksia. Eli tietyllä tapaa siellä on samanlainen, eli kerätään massiivinen dataa ja sen jälkeen se analysoidaan että et mi, miten tämä ihminen käyttäytyy, jonka perusteella me pystytään sitten sieltä isosta datasta poimimaan jonkinnäköinen kuva ihmisestä, että, että tota, millaisia tuotteita se haluaisi käyttää tai näin päin pois. Niin tietyllä tapaa niinku tämmöisen tekoälyn kautta me pystytään niinku nuorille visualisoimaan, että mitä se tekoäly oikeasti tekee ja minkälaisia analyysejä siellä tapahtuu. Ja, ja sitten taas tämä, että kuinka pieni määrä infoa, kahdeksan valokuvaa niin pystyykin muuttamaan niin kuin tosi paljon jo siitä, että miten, miten tekoäly käyttäytyy. Kyllä, mutta nyt on aika kiittää kaikkia katsojia. On, katsokaa ihmeessä, meidän YouTubeen tulee materiaalia, on jo materiaalia tässä aiheessa, mutta tulee lisääkin. Me ollaan myöskin suunnittelemassa podcastia tekoälyaiheesta ja niiden rajapinnalla olemisesta nuorisotyössä, joten Käykää hän katsomassa meidän nettisivuja. Seuratkaa meidän somea, ja meihin voi olla yhteydessä koulutusten ja muiden suhteen ihan milloin vain. Nyt minä sanon kaikille, et, tai sanon ensin panolle kiitos. <lacht> kiitos. Ja sitten sanon kaikille teille kiitos. Nähdään seuraavalla kerralla näkemiin. Moikka!